یہ بچوں کو لوری دے کے سارا رگڑ رگڑ کے نا تو جانگ اتار دیا میں نے اس کا چمکا دیا تیرا ستیہ ناس اور بیڑا غرق یہ کیا کر دیا تھی اس کو میں چمکایا میں نے جانگ اتارا زنگ تو دماغ میں یار لو اس کا زنگ ہی اتار دیا تو اس میں رہا یہ تو زنگ بیچ رہا ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں گھاس کاٹنے والے ہی سے تو خرید کے گلا کاٹنے کے لیے لوگوں کا اور کس کا گلا کاٹے انٹیک شاپ کس لیے ہوتی ہے اسی لیے تو ہوتی ہے کہ کند سے کند خنجر سے بھی آسانی کے ساتھ گاہ کا گلا کٹ جاتا ہے کون سا جو یہاں پر چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں وہ اور کون سے گاہک نہیں یہ بالکل بیکار اور بےکار کی اگر نہیں میں ایمان سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی نہیں خریدے گا ابے یہی فضول بیکار آؤٹ آف ڈیٹ گھسی ٹوٹی پچی چیزیں جو ہے یہ جب اینٹیک شاپ میں پہنچتی ہیں تو ان کی قیمت آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے تو لن, یہ کون لوگ خریدتے ہیں؟ یہ وہ لوگ خریدتے ہیں بیٹا ہم. جن کو اپنے ماضی سے محبت ہوتی اچھا تو مجھے تو محبت نہیں ہے ماضی تمہارا کوئی ماضی ہو تو تمہیں محبت ہو کیوں؟ نہ تمہارا کوئی ماضی ہے نہ تمہارا کوئی حال ہے نہیں م... میرا حال ہے حال ہے हाँ? کیا حال ہے یہ جو تو نے کیا ہوا ہے برا नहीं. حال یہ برا حال کی بات کر رہا ہوں جس میں آدمی رہتا ہے हाँ. اس حال کی بات کر رہا ہوں اس حال کی بات نہیں کر رہا ہوں हाँ. جس میں تو ہے اچھا تو نہ تمہارا ماضی ہے نہ تمہارا حال ہے نہ تمہارا مستقبل हाँ. جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ ان کی فکر کیا کرتے فراڈ دیکھ لے نا ایمان سے میں تجھے ان شاء اللہ تعالیٰ ابے وہ نہیں پکڑے گئے جنہوں نے میوزیم کے میوزیم خالی کرا دیے وہ کون تو ہم کیا پکڑے گئے وہ کون ہم تو یہاں اپنی حفاظت کے لیے ایک معمولی سی دکان کھولتے نہ تو بس یہی دکان کھولنے کو دے دی کچھ اور نہیں کھول سکتا ہے؟ کہ اس دکان کی مالیت کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کیا ہے؟ زیادہ زیادہ زیادہ تو اگر بیما کمپنی والے پاگل کے بچے تو نہیں تھے جنہوں نے اس دکان کا بیما پورے بارہ لاکھ روپے کا کیا ہے. اس دکان میں خدا نہ اگر چوری ہو جائے. اس دکان میں خدا ناخواستہ آگ لگ جائے تو بیما کمپنی بیما کمپنی میں تمام کاروبار کو جو میں شروع کرتا ہوں میں لگاتا ہوں اس دکان کا محقق نے مطلب یہ ہے کہ جو اینٹیک کا سب سے بڑا آدمی جاتا ہے جس کی اتارٹی ہے اس ملک میں وہ بےچارا جا کے بیما اس کا کرایا کا ساڑھے بارہ لاکھ روپے کا اور آج وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے وہ تو اگر ہسپتال میں نہ ہوتا تو ہم یہاں کہاں سے ہوتے اس نے تو دیکھا کہ میرے پاس اور کوئی آدمی ہے نہیں تو مجھے یہاں لے آیا تو صرف پائے گا نہیں ہے نا تو اللہ سیدھی پائے گا بسواس دیکھ لیا کہ بس اس ملک میں اینٹی کو سمجھنے والے ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک وہ ہے جو جا کر کے لیٹ گیا ہاں بس وہ تو کچھ چند دن نہیں رہے گا بس تو ہی رہ گیا یہ <laughs> میں تجھے سمجھتا <laughs> ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں یہ کوئی نہیں خریدے گا بالکل میں تجھے صاف کہہ رہا ہوں <laughs> بیچنے کا گھر آنا چاہیے یار سب چیزیں بک جاتی ہیں یہ چیزیں جو تم یہاں دیکھ رہے ہو اگر ہم ان کو باہر ایکسپورٹ کر دیں ایکسپورٹ نہیں مطلب کہ باہر کے ملکوں میں یہی چیزیں کام کی چیز بھیج تمہیں ابھی جو چیزیں لے جانے والی تھی وہ پہلے ہی سمیٹ کر کے لے گئے لے جانے والے کون لے گئے جو یہاں کے حاکم تھے کیا چیز لے گئے کوہ نور ہیرا ہوا کرتا تھا بابو ہمارے ایک کیا ہوا لے جانے والے وہ تو تمہارے خاندان کی چیز تھی اس کے جائز وارث تمہیں تو تھے ہمارے ملک کی چیز تھی افسوس نہ ہوگا ہاں نہیں بس اچھا ہی ہوا کہ وہ خود ہی لے گئے ورنہ تجھے پتا چل جاتا وہاں چلا جاتا کہ چاچی جی یہ میں لے آیا ہوں ہاں فکر نہ کرو بیٹا ابھی بہت بہت سی چیزیں پڑی ہے بہت بڑی گدڑی میں لال پڑے ہوگا. یہ سب نکال کے ہم بیچ دیں گے کون سی گدڑی میں یہ یہ یہ دیکھ رہا ہے کیا گدڑی میں لال ہے تو اس کو بیچنا ہے تو اس کی تاریں اس کا یہ جو لیپا ہے وہ بھی ٹھیک کرا کیوں اس کو تو کوئی فقیر نہیں خریدے گا اس کو ٹھیک کرا دیا تو پھر کی چیز نہیں ہوگی یہ جس حالت میں ہے بس اسی میں اس کی قیمت ہے اور کیا بکواس کر رہا ہے فقیر بھی نہیں لگا فقیر سے تو یہ لے کے آیا ہوں اور اس کو نیا خرید کے دیا تو کتنے کی لگے گی یہ سوا سات روپئے لگا دے لگا دے دیکھ آئیے آئیے تشریف لائیے آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے ایک ہی چاہیے آپ کو خاص چیز پوچھ رہے کوئی ہو تو دکھاؤ گے یہ کیا ہے یہ خاص چیز نہیں ہے اور کیا ہے کتنا پرانا ہوگا یہ آپ سے زیادہ ہی پرانا ہے تو ڈھائی سو سال ہوگا آپ دوائی سو سال پرانے ہیں خنجر کی بات کر رہا ہوں تو یہ خنجر آپ کہاں کے ہیں کس کے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں جس کو پتا تھا وہ چلا گیا اپنی گردن پہ ایک کند خنجر موت کا لٹک رہا پتہ نہیں کس وقت گردن پہ کڑکڑا پڑ گیا کوئی اندازہ تو ہوگا میرا خیال ہے کہ سات آٹھ دن بعد مر جائے گا میں اس خنجر کی بات کر رہا ہوں حضور یہ محتاط انداز کے مطابق کچھ نہیں کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں میرا خیال ہے کیا کرے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو یہ رنجیت سنگھ مہاراجا جو تھے ان کے بزرگوں کے وقت کی چیز اچھا آپ جی. خود اندازہ لگا لیں گے کب کی چیز ہے لیکن اس کا یہ دستے کا رنگ کہیں کہیں سے اترا ہوا ہے یہی تو اس کی خوبی ہے حضور والا آپ تو پہچان رکھتے ہیں رنگ اس کا کہیں کہیں سے اترا ہوا ہے رنگ چڑھا ہوا ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے باپ اس کی قیمت بتائیں آپ اگر انٹرسٹ ہیں اس میں تو چلیے آپ سے اپنا سمجھ کے ایک ہزار روپیہ لے یہ ابھی اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں اگر غیر سمجھتا تو آپ کو اسی خنجر سے قتل کر دیتا اور آپ کی لاش تڑپ رہی ہوتی خون میں اور صبح اخبار میں آتا کہ پولیس مقابلے میں ایک شکست چاچا جی فوت ہو گئے نہیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں یہ ہزار روپئے کا یہ بندوق خرید لیں گے آپ ایسا کیجیے یہ ہزار روپے کو چھوڑے آپ اس کا سو روپئے دے دیں چلے سو روپئے ہاں جی جی یہ نہیں چاہیے میری بات سنیں یہ پچاس دے دے اور اس کو اس کے اندر کوٹ کے ڈال کے لے جائے کیونکہ اسلحہ آپ باہر نہیں لے جا سکتے پچاس روپئے کا اینٹی ہے میری بات تو سنے چلے پچیس دے دے چلے دے بھئی نہیں چاہیے پندرہ بھئی پندرہ دس دس سے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا میں دوائی سو سال پرانا خنجر بڑا دس روپے کا ملتا ہے اور کیا یہ تین روپے کا ملتا ہے تین روپے کی تو ہماری خرید ہے وہ گھاس والے سے خرید کے لایا اور اس کے اوپر سے میں نے رگڑ کے اس کا چلے آپ رگڑائی مت دیں تین روپئے اگر یہ دو ڈھائی سو سال پرانا خنجا ہے تو میرے خیال کے مطابق اس کی قیمت کم سے کم دس ہزار دس ہزار روپے جی ہونی چاہیے جی چلے اس کے مطلب کہ یہ اتنا پرانا خنجا نہیں ہے بنا آپ اتنا سستا کیوں دیتے نا نا پرانا تو اتنا ہی ہے چلیں آپ اس کے گیارہ ہزار جی نہیں شکریہ میری بات سن دیکھیں میں اس کے پندرہ ہزار کر دیتا ہوں اس سے زیادہ میں ایک پیسہ نہیں نہیں میں نہیں لوں گا یہ فیک ہوگا عجیب الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے کہ اس کی ویلو کو کم کر کے اس آدمی کے جذبات کو نہایت شدید ٹھیس پہنچائی عجیب قسم کی دکانداری ہے یہی تو اس دکانداری کا مزہ ہے یار جتنی جتنی اس کی قیمت کو اوپر لے جاؤ گے हाँ. معمولی سی چیز کی جتنی قیمت بڑھا کے بتاؤ گے हाँ. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اتنا ہی جنوبی سمجھیں گے اور اس کی ویلو کہیں گے کہ یہ صحیح ہوئے اچھا اچھا یہ ڈاکٹروں والا معاملہ جتنا لمبا نسخہ ہو جتنے بڑے پیسے جتنے زیادہ پیسے لگے جتنی دعائیاں زیادہ ہوں اتنا زیادہ آرام ہاں یہ گر ہے اس دکان کی اچھا, اچھا سمجھ گئے نا تمجھ تُم؟ گئے, گئے تو بیٹے اس چیز کو دماغ میں بٹھا لو بٹھا لو اور میں جا رہا ہوں آ نہیں رہا جا رہا ہے یہ اب تو اس وقت آئے گا جی جب سب کام ختم ہو گیا ہوگا ایسے ہے تشریف لائیے یہ فرمائیے کیا چاہیے اچھا دیکھ, دیکھ رہے ہیں میں سمجھا کوئی چیز خریدنے آئے کیا چیز ہے یہ علم ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ باز یہ باز تاریخی باز ہے آپ نوروں کو جانتے ہیں میں آپ کی پھوپی کی بات نہیں کر رہا ہوں نورا میرا مطلب ہے کہ تاریخی وہ نورا جو دلہ پٹی والی تھی وہ اس کے پاؤں میں چتھی باندھ کے جو دلہ پٹی کو بھیجتی تھی اور ساتھ گاتی تھی چی میرے کبوتر اس وقت اس کا نام کبوتر ہاں جی ابھی تو یہ بڑا تاریخی باز ہے اور اور ٹیلی ویژن کے تمام تاریخی ڈراموں میں اس نے کام کیا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک نہایت عمدہ تحفہ ہے لے جائیے باز تو اس وقت تک باز ہوتا ہے تو زندہ ہے نہ باز اسی وقت باز ہوتا ہے جب مرتا ہو کیونکہ دیکھئے نا دی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو آپ سے کھانے کے لیے گوشت نہیں مانتا اور اس سے آپ کے چوچے حفاظت میں رہیں گے محفوظ رہیں گے آپ کی مرگیاں حفاظت میں رہیں گے محفوظ رہیں گے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے وہ کیوں پتایا تو ہے کہ یہ مر چکا ہوگا کچھ نہیں کہے گا بس صرف آرام سے سکون سے آپ کی گھر کی چھت کے ساتھ नहीं चाहिए नहीं चाहिए आपको नहीं चाहिए नहीं नहीं ना नहीं तो आप मुझे नहीं चाहिए गिजा नहीं चाहिए सुना सही आइए बाजा हो तो दिखाइए बाजा किया पीपी نہیں نہیں باجاجاجا کے لیے اپنے لیے چاہیے کوئی گراما فون نہیں ہوگا گرما گرم فون کو مطلب پرانا نہیں دیکھیے چیز کیا ہے یہ پلیٹ ہے یہ پلیٹ جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا سنا ہوگا آپ نے کہ ایک پلیٹ چاول لاؤ یہ فور پلیٹ جیسے چاول نکال لیے گئے یہ دیکھیے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بچتا بھی بچتا نہیں ہے اور پھر بھی باجا کو تو کہتے ہیں کہ بچ رہا ہے اور بے آواز اچھا اچھا تو اسے کتنے کا بیچ رہے ہیں آپ دیکھیے جی قیمت تو اس کی بہت کم ہے لیکن ہم گاہک کی تسکین کو ندمظر رکھتے ہیں کیا میرا مطلب ہے کہ یہ ہے تو بالکل کوئی دس پندرہ روپے کا لیکن آپ کے آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے آپ کے بچوں کو اپنا سمجھتے ہوئے یہ آپ کو ایک ہزار روپئے نہیں میرے خیال میں پندرہ سو روپئے کا نہیں اپنا سمجھ کے قیمت زیادہ کیوں لگا رہے ہیں آپ یہ اس میں کیونکہ گاہک کی تسکین ہمارا اولین فرض ہے گاہ کی تسکین تو قیمت کم ہو تو ہوتی نہ بےکار بان ایک ہزار میں بیچنے کو بیٹھے ایک ہزار نہیں پندرہ سو اچھا پندرہ سو تو اتنے میں آدمی بازار میں جا کے نیا ماڈل لے آئے گا کیا بات کر نیا ماڈل لائیں گے تو وہ بچے گا آپ کے کان پھٹ جائیں گے شور سے محلے والوں کی طرف سے آپ کو یہ چیز ایسی ہے نہ بجے نہ تو پرانی چیزوں کی قیمتیں نئی چیزوں سے بھی زیادہ ہاں جی کباریہ کی دکان تو نہ ہوئے کباڑی کی دکان آپ اس کو کباڑی کی دکان کہہ رہے اور کیا بات کر رہے صاحب یہ دکان ہے جس کو کہتے ہیں بتایا تھا, تھا. بے بے کی دکان. پاگل, وہ. پاگل تو آپ خود ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ اس کو کی دکان کر رہے ہیں. اور بچے کو بھی ساتھ لے جائیے یہ کس کا بچے اٹھا کے لائے آپ? سنیے کیوں مالک کون ہے میں خود ہوں تو میں پھر بات کرنا چاہ رہا ہوں گرام فون کے بارے میں تو کرے یہ تو بہت پرانا معلوم ہوتا ہے نہیں اتنا پرانا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں پھر بھی کتنا پرانا ہوگا نہ جی میں اس کا کوئی ابا تو نہیں ہوں کہ میں اس کا جنم دن یاد رکھا تو لکھا نہیں پھر بھی میرا خیال میں یہ سو سال تو پرانا ہونا چاہیے رنگ ہوا ہے رنگ تو آپ کا بھی اترا ہوا ہے لیکن آپ سو سال پرانے نہیں ہیں ہاں لیکن یہ بجتا تو نہیں ہوگا نا جی تو بنایا کس لیے گیا بجنے کے لیے بنایا گیا یہ تو اتنی زور سے بجتا تھا کہ جب یہ بجتا تھا تو ہائی جہاز سے آدمی اتراتے تھے یہ تو بابی جی اس کا چینس ایسا ہو گیا کہ سپریل ٹوٹ گئی ہے تو اس کو آپ مرمت کرا سکتے نہیں مجھے مرمت کرانے کی ضرورت نہیں کیوں آپ مستری خود کر لیں اس کا بھونپو تو خاصی عمر کا لگتا ہے ہاں جی خالص تین کا ہے آپ اس کو اتار کے اس کے اندر بول سکتے ہیں مثلا کہ آئیے حضرات سلیم منجن کا استعمال کیجئے دانتوں کو کیڑا لگنے سے روکتا ہے یہ بھونپو جا ہے اس باجے کا بولتے بہت اچھے ہیں کیا قیمت ہوگی اس کی میری मैं اس کی بات کر رہا ہوں تو بول تو میں رہا لیکن میں اچھا اچھا یہ ویسے قیمت تو اس کی کافی ہے لیکن آپ اس کے پانچ سو روپئے پانچ سو چلے پینتیس روپے دے دے کیا بک رہے ہیں آپ پندرہ میں کچھ بھی نہیں دوں گا کچھ بھی نہیں دوں گا فری لے جانا چاہتے میں غلطی سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گھٹیا کباڑی کی دکان کی آیا ہو اس کو آنا چاہیے الٹا ہو گیا میں یہ کام ہی نہیں کر سکتا یہ اللہ نہیں کرے گا جب آئے گا سو رہا تھا نہیں نہیں میں یہ چیزیں نہیں بیچ سکتا نہیں یہ کام ہو سکتا سیدھا کوئی غلط ہو جاتا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا یار دیکھنے کوئی پرچون کی دکان تو نہیں ہے نا ہر چیز فوراََ ہی بک جائے یہ خاص خاص چیزیں ان کے خاص خاص گاہک ہوتے ہیں ابھی ایک دادا بھی اس کا بک گیا تو سمجھو کہ ایک پورے مہینے بے فکری سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یہ خاص چیزوں کے گاہک ہیں کا مجھے تو کوئی نظر نہیں آپ ابھی نظر آ جاتی ہے فکر کیوں کرتا ہے آ جاتی کیا مطلب فون کرنے گیا تھا بہت بڑی کریکٹر ہے کوئی افسر ہے ابھی نہیں یار بعد لوگوں کو ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے بعد لوگوں کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے جو ان کی ہابی ہوتی ہے میڈم جی وہ دروازہ دروازہ وہ سامنے جہاں سے آپ گزر کے آئیے اپنے نہیں وہ انٹیک دروازہ دیکھنے کے لئے آئی ہیں اچھا اچھا ان کو میں نے فون کیا تھا خاص پیس آیا ہے آپ کے مطلب کا بہترین پرانا قدیمی دروازہ اچھا اچھا پیسر تشیف لائیئے علم میں ہاں علم یہ وہ یہ میوزک پیس نہیں ہے یہ علم یہ تو وہ دروازہ جو بارش میں مکان گر گیا تھا نا تو اس سے اٹھا کے لائی تھا ہاں ہاں وہ مکان نہیں تھا بھائی وہ تو حویلی تھی ساڑھے چار سو سال پرانی حویلی کا یہ دروازہ ہے چار سو سال پرانی तो तो جناب میوزیم پیس ہے ایک پیس یہاں ہے دوسرا میوزیم میں اتنا پرانا پیس کوئی ہے اب دیکھیے نا اس سے زیادہ اینٹیک کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے اس کی دیکھیے اس پر کام جو ہوا ہے اس کا دیکھیے یہ تو ایک یادگار چیز رہے یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ آپ کو کام دکھائے گا نا وہ ہوگی یادگار چیز ہے جناب دیکھیے جی یہ تو اتنا پرانا دروازہ ہے کہ یہ تو اس کی قیمت بس آپ مجھے دس ہزار کنیکشن نہیں بھائی تو یہ چیز جو ہے چونکہ آپ کے پاس ایسی نادر چیزیں ہیں اس لیے ہم دس ہزار یہ میں دس ہزار لکھ دیتی ہوں جی جی پین دوں جی جی جی ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں آج ہی پہنچا دیتا ہوں تھینک یو تھینک یو یہ دیکھو یہ رہا دروازہ اس دروازے کو ہاتھ مت لگانا یہ بک چکا ہے چور کے بچوں تم ہمارے گھر کا دروازہ اٹھا کر یہاں لے آئے تو کو محلے کے بچے اپنے بچے ہیں تو میرے گھر کا دروازہ جی وہ جو پرسوں گر پڑا تھا بارش میں تو دروازہ کیا کرنا جب مکان ہی گر پڑا اچھا اچھا تو یہ دروازہ میں تو آپ کو تلاشی کر رہا تھا ہاں کس لیے میں کہ یہ دروازہ یہاں پر پڑا ہوا ہے کس بھلے آدمی کا ہے وہ ملبے کے ساتھ تو تو گھر گر پڑا اب کیا آپ کا دروازہ ہم اس کو نہیں بیچ سکتے یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے جی ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے یہ کتنا پرانا ہے کتنا پرانا ہے پشتے گزری ہیں ہماری اس مکان اسی دروازے میں سے سال پرانی حویلی تھی ہماری اب جب ہویلی نہیں رہی تو کیا فائدہ نہیں بیچ سکتے یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے بالکل دروازہ چاہیے اس میں جھگڑے کیروجہ چاہیے ایسا کرتا ہوں اچھا اس پر اس کو لدوا کے تو گھر آپ کو پہنچا دیتے ہیں اس میں ناراض ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں اتنی سی بات لے آؤ آپ یہیں اور نہیں جلدی آ جانا اب یہ نہیں آئے گا کیوں او ہو ہو اس نے لمبائی مال کاٹ ہے اس میں سے اس نے آپ اپنے بچوں کو ناکابندی کے لیے بھیجیں کچھ لوگوں کو بھیجے آپ بسوں کے اڈے پہ کچھ کو ہائی اڈے پہ کچھ کو ریل اسٹیشن پہ روکے اور پہنچاؤ میں یہ کسی کی چیز ہے میں نہیں اٹھا سکتا یہ دروازہ بک چکا ہے تم لوگ یہاں لے آئے اور اب اٹھا کے واپس نہیں لے جا سکتے بالکل نہیں لے جا سکتا میں پکڑ لو اس کو